أقبلت مثل القمر حسن وجمال، الحياة والزين موصوف الدلال، الله فهمنا الوصف الكمال، طلت الحفر بها كل البلاء، زينب سمار مبروك سمار سمار يا بنت الكرام، اقبلي بعز وفرح وسلام، واملي الدنيا ببسمة الغمار، وحضن الأميرة